Імпровізований склад для гуманітарної допомоги місцевим. Друзі-волонтери не залишають та часто привозять продукти, говорить староста сіл Лимани та Лупареве Наталя Панаший. «Скоро він був забитий картошкою, цибулькою. Тут були ящики з макаронами. Трошки залишила ось муки, макарошок, ну і дитячі памперси, тому що вдруг кому щось треба. А так стараємося. Не затримувати, роздавати все по максимуму, щоб воно мене не портилося, бо його нема просто де тримати. Вперше із допомогою приїхали в Лемани волонтери благодійного фонду ФОЮА. Поспілкувалися з селянами, знатимуть, що провести наступного разу. Привезли продукти першої необхідності – різ, макарони, сахар. Там, все от. А, і після ну. Будем стараться по-максимальному помочь людям. Я был здесь пару недель назад. Здесь еще была более-менее, если можно назвать, мирная жизнь. Сейчас каждый второй дом уничтожен, и люди сидят в подвалах. Особенно жалко детей. И я вот сейчас узнал, что недавно здесь женщина родила. И здесь с новорожденным ребенком находится под авиа під арт-ударами. Гуманітарної катастрофи тут немає. У селі Лимани магазин працює, на відміну від сусіднього Лупаревого. Гуманітарку їм відвозитиме староста. «Магазини наші ось повні. Скрутне становище зараз на дачах. Тому ця волонтерська допомога поїде за мною на дачі. І село Лупарево, там закриті два магазини, там складніше». Допомогу порівну розподіляють по пакетах, потім везуть в сусіднє село або роздають на місці. Ось все коробку. І ось це в нас виходить гуманітарний пайок. Ось от. От так. так складаю велику коробку. І роздаємо, розвозимо потім. Кожен раз да, пайки різні. Зараз торби ще більше куплю, а мені, кажу людям, беріть свої торби. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.